يلا شباب نأخذنا العريس لكم يلا يلا لكم إيه باركوا بارك الرئيس مبارك باركوا بارك الرئيس نبارك كل إحنا هذا اليوم كل إحنا هذا اليوم في الفرح نشارك في الفرح نشارك في الفرح نشارك في الفرح نشارك كل خير يا <تصفح> يا فرحه ومالي على <تصفح> الخير يا غالي يا فرحه ومالي <تصفح> كل احنا هذا اليوم كل احنا هذا اليوم في الفرحه الشهريه بالفرحه الشهريه عرس الزين هيلو طبلوا لا يا عرس الزين طبلوا لا يا عرس الزين هيلو طبلوا لا يا عرس الزين وطبلوا لا يا عرس الزين Oh yeah